Навіть втративши ті чи інші команди по певним причинам, чемпіонат не став менш цікавим, ми пересвідчилися на ажіотажі до фінальної гри. Ми побачили, що у нас є бойові команди, наш суперник по фіналу Тім Скуф – досить серйозна команда, амбіційна команда, завжди в кожному матчі вона показує гарну гру. І має високі перспективи. І в минулому чемпіонаті цей суперник, ми з ним зустрічалися в півфіналі, не давав нам легкої гри і іншим суперникам на протизвічу цього чемпіонату. Те, що в чемпіонаті приймала участь казахська команда, це додало інтриги в чемпіонат, це додало цікавості чемпіонату. «Я впевнений в тому, що можливо цей досвід відкритого чемпіонату України, його потрібно продовжувати і хотілося б, щоб ми надалі бачили щонайменше Астану в нашому чемпіонаті, але можливо інші команди. Чемпіонат починався з командами, наприклад, «Динамо», яка знялася по невизначеним для нас причинам з чемпіонату, але ми в кожному матчі і з самого початку практично чемпіонату ми знаходилися на першому місці з будь-яким з основних наших конкурентів і ми готові були, не зважаючи ні на що, йти до чемпіонської мети.